ברוב ספרי הפיזיקה תמצאו שתאוצת הכובד, הגרוויטציה, בקוות מי כדור הארץ, היא 9.81 מטר לשנייה בריבוע. זהו ערך מקורב. בסרטון הזה אני רוצה לחשב את הערך של תאוצת הגרוויטציה, שאני משתמש בחוק הגרוויטציה של מיוטון. הוא אומר שכוח המשיכה בין שני גופים, אנחנו מדברים על הערך המוחלט של בין שני גופים, שווה לקבוע האוניברסלי של הגרויטציה כפול המסה של אחד הגופים. המסה M1 כפול המסה של הגוף השני, חלקי המרחק במרכזי המסה של הגופים בריבוע. המרחק במרכזי המסה של הגופים בריבוע. משתמש בחוק הגרויטציה של נייטון, זה לחשב את על פני כדור הארץ. יש לי כאן את G, יש לי את המסה של כדור הארץ, יש לי גם את רדיוס כדור הארץ, והוא למען החישול הזה, נניח שהמרחק בין הגוף, על פני כדור הארץ, המרחק בין הולד בן מרכז כדור הארץ, הוא רדיוס הארץ. זה ייתן לנו את גודל הכוח. אם נרצה זה מה שזה בעצם, לא כתבתי את זה כווקטור, אז זה רק הגודל של התאוצה. פילו רציתי ווקטור התאוצה, הייתי צריך לציין שכיוונו כלפי מטה, כלפי מרכז כדור הארץ, במקרה זה. אם רוצים לדעת את התאוצה, יש לזכור שהכוח שווה למסה כפול התאוצה. אם רוצים לקבל את התאוצה, צריך לחלק שני אגפים במסה. כוח חלקי מסה, או אם לוקחים את גודל הכוח ומחלקים אותו במסה, מקבלים את גודל התאוצה. זה סקלאר. זה גודל סקלרי. אם רוצים לקבל את תאוצת הכובד, בואו נחלק את שני אגפים במסה של כדור הארץ. הגודל של כוח הגרביטציה על פני כדור הארץ. זה כאן. במקרה של כדור הארץ, אחת המסות היא של כדור הארץ. זאת תהיה המסה הזאת. אם רוצים לתאוצת הקרוויטציה על פני כדור הארץ, יש לחלק את שני האגפים במסה של הגוף המועץ. במקרה שלנו, זאת המסה השנייה. המסה של הגוף העומד על כדור הארץ נחלק את שני האגפים במסה הזאת. זה ייתן לנו את גודל התאוצה של המסה הזאת, הודות לגרויטציה. זה שווה לגודל תוצאת הקובד. זה מפשט לנו את הביטוי, מכיוון ששני אלה, M2 וM1, מצנצלים. על כן, הגודל של תוצאת הקובד, כשמשתמשים בחוק הגרויטציה של ניוטון, סליחה, M2 וM2, הוא הביטוי הזה כאן, זה קבוע גרוויטציה העולמי. כפול המסה של כדור הארץ, חלקם יחק במרכז המסה של הגוף, לבין מרכז המסה של כדור הארץ. אני אמיח שהגוף הוא ממש על הקרקע. הוא על הקרקע, זה בעצם הרדיוס של כדור הארץ בריבוע. לפעמים מכנים זה על פני כי אם מכפילים במסה, מקבלים את כוח המשיכה על המסה הזאת, אחרי כל זה ניקח את המחשבון כדי לחשב מהו הערך הזה. ואחר מכן נשווה אותו לערך הנתון בספרי הלימוד, ונראה אם יש איזשהו הבדל. בנוסף נראה איך התאוצה משתנה שמתרחקים מפני כדור הארץ, ובמיוחד אם מגיעים לגובה בה נמצאת ספינת החלל הבינלאומית. זה גובה של בערך 400 קילומטר. בואו נחשב את הגודל שתאוצת הכובד על ידי שימוש בפוק הגרוויטציה העולמית. אני מוציא את המחשבון. אני יודעים ש-G שווה 6.6738 כפול 10 וחזקת מינוס 11. אני אכפיל את זה במסה של כדור הארץ, כאן. המסה היא 5.9722 כפול 10 חזקת 24, ומחלק את זה בדרדיו של כדור הארץ בריבוע. וזה בקילומטרים, החליט להשתמש באותן יחידות באופן נקבי. 6,371 קילומטר הם שישה מיליון, שלוש מאות שבעים ואחת אלף מטרים, צריך לך פי באלף. ניתן לכתוב את זה רדיוס אנחנו בין מרכז המסע של כדור הארץ ובין מרכז המסע של הגוף יושב על פני כדור הארץ. התוצאה היא, בקירוף של שתי ספרות הספומיות, 9.82 קצת יותר ממה שנתון בספר הלימוד, זה 9.82 מטר חלקי שנייה בריבוע. מה קורה כאן? למה יש הבדל ונחישו בפי חוק הגרוויטציה עולמי לבין הערך הממוצע שנמדד על פמי כדור הארץ? ההבדל נובע מהעובדה שכדור הארץ אינו כדור בעל צפיצות אחידה, כפי שמניח חוק הגרוויטציה העולמי. הוא קצת פחוס, ולבטח שצפיפותו אינה אחידה. בשכבות שונות של כדור הארץ, הצפיפות שונה, ויש סוגים שונים של אינטראקציות. נוסף לכך, שמודדים את כוח הכובד, יש השפעה מסוימת של כוח חיווי באווים. זאת השפעה מאוד צמיחה, אני יודע אם זה יכול לגרום מהבדלים כאלה, אך ישנן השפעות קטנות אחרות. כדור ארץ אינו כדור, צפיפותו אינה אחידה. זה מה שגורם לרוב ההבדל. לך אגב, מעניין... תאוצת הכובד בגובה של 400 קילומטר מעט מכדור הארץ. מה היא? איך מחשבים את זה? הקבוע G הוא אותו דבר. מסת כדור הארץ הוא אותו דבר, אבל מרחק הוא שונה. כי מרכז המסה של גוף, בין אם זאת ספינת החלל, או מישהו שיושב בממוקם בגובה של 400 קילומטר, אני אמצע את ה-200 קילומטר, זה לא בפני מידה. עכשיו המרחק הוא רדיוס כדור הארץ ועוד 400 קילומטר. ‫אבל כן, במקרה של תחנת החלל, ‫המחק זה לא יהיה 6,371 קילומטר, ‫צריך להוסיף קילומטר, ‫זה 6,771 קילומטר. ‫וזה כמו ששם מיליון 771 6.771 כול 10.5.6. ‫סתכל במחשבון שלנו. נשנה כאן את הנתון, ובמקום 6.371 כפול 10 חסקת 6 נוסיף 400 קילומטר. זה היה 371, ועכשיו זה 771. מה אנו מקבלים? 8.69 מטר חלקי שנייה בריבוע. התאוצה בספינת החלל היא 8.69 מטר חלקי שנייה בריבוע. אפשר לוודא את היחידות. היחידות של קבוע G הן מטר בששית חלקי קילוגרם ככפות שנייה בריבוע. נחפקים את זה במסת שקב כדור הארץ שהיא קילוגרם. זה מצטמצם. ואז מחלקים ב-M בריבוע, משם עם M חלקי שנייה בריבוע. היחידות, הם בסדר? יש משהו שכדאי להבין, כי זו תפיסה שבויה נפוצה. עשינו סרטון שלם בנושא הזה, כשדיברנו על חוק הגרוויטציה העולמי. כשנמצאים במסלויות סביב כדור הארץ קיימת גרוויטציה, הסיבה שזה נראה כאילו שאין גרוויטציה לתחתנת החלל, היא שהנה כל כך מהר, ולמרות שהיא במפילה חופשית, בגלל המהירות הגדולה היא מפצפצת את כדור הארץ. בסרטון הבא נחשב, מהי המהירות? שבה היא צריכה להנועה כדי לשמור על מסלולה ולא לצלול לעבר כדור הארץ בהשפעת תאוצת הגרביטציה הצנטריפטלית המכוונת למרכז.